Dobrodošli u svijet najljepših psa na svijetu. Ovdje Mirko i sad ću ti otkriti koji su najljepši psi na svijetu. Psi sa liste zasigurno će vas oduševiti na prvi pogled. Radi se o pasminama pasa koje duže vrijeme dominiraju na ljestvicama diljem svijeta. U svijetu postoje razne ljestvice na kojima se mogu nalaziti razne pasmine pasa, ali ja sam nastojao izdvojiti pasmine koje su za najslađe i najljepše u svijetu. Lista top 10 najljepših pasmina pasa. Na desetom mjestu nalazi se pas Samojet. Uvijek nasmijeni pas Samojet je po mnogima nezasluženo na samo desetom mjestu ljestvice najljepših psa. Samojet psi su prijateljski nastrojeni prema djeci i strancima, pametni, nježni, društveni i razigrani. Na devetom mjestu nalazi se pasmina Njemački opčar. Njemački ovčar psi su izuzetno popularni kućni ljubimci. Nalaze se na ljesucama najpopularnijih, najljepših, najpametnijih i najodanijih pasmina pasa u svijetu. Njemački ovčar psi su odani, pametni, radišni, poslušni, uvjereni, hrabri i oprezni. Na osmom mjestu nalazi se pasmina Laza Apsum. Laza Apsum psi su smireni, oprezni. Hrabri, poslušni, predani, pametni i prijateljski nastrojeni. Sedmo mjesto zauzima pasmina Shizu. Shizu psi su ljubazni, pametni, živahni, odani, neovisni i oprezni. Na šestom mjestu nalazi se pasmina Border Collie. Border Collie je izuzetno popularna pasmina i nadaleko poznata po svojoj inteligenciji. Naime radi se o najpametnijim psima na svijetu. Border psi su pametni, energični, odgovorni, oprezni i uporni. Na petom mjestu nalazi se pasmina Yorkshire Terrier. Yorkshire Terrier je mali, slatki i izuzetno lijepi pas te super kućni ljubimac. Mnogi vlasnici pasa smatraju Yorkshire Terrier kao najsvađu pasminu pasa i na ljestvicama najslađih pasmina pasa često zauzimaju prvo mjesto. Yorkshire Terrier psi su hrabri, neovisni, pametni, samouvjereni i slatki. Na četvrtom mjestu ljesu najljepših pasmina pasa nalazi se pasmina Maltezer. Maltezer pas je izuzetno mali, gujepi i slatki kućni ljubimac. Maltezer psi su poslušni, ljubazni, živahni, neustrašivi, prilagodljivi, opušteni, razigrani i nježni. I sada slijede tri najljepše pasmine pasa na svijetu. Na trećem mjestu nalazi se pasmina Zlatni Retriver. Zlatni Retriver pasmina pasa poznata je kao prijateljska, ljubazna i vrlo lijepa pasmina. Zlatni Retriver psi su ljubazni, pouzani, pametni i prijateljski nastrojeni prema svima. Na drugom mjestu najljepših pasmina pasa nalazi se pasmina Sivirski Husky. Ovi krznani, slatki i prije svega lijepi kućni ljubimci slove za jednu od najljepših pasmina pasa na svijetu. Sibirski haski psi su oprezni, prijateljski, pametni, nježni i društveni. I najljepši pas na svijetu je Pomeranac. Pomeranac su ovi ne samo kao najslađi pas već i kao najljepši pas na svijetu. Pomeranac pasmina pasa ima prekrasnu dlaku kojima ima mnoge obožavatelje diljem svijeta. Pomeranac psi su prijateljski nastrojeni prema svima, lijepi, slatki, društveni, pametni, razigrani i energični. Nadam se da ste uživali u listi Top 10 najljepših pasmina pasa na svijetu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za Vas linkove na Top 21 najljepših, Top 10 najslađih, najpametnijih, najpopularnijih, najmanjih i najvećih pasmina pasa na svijetu.